السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام على رسول الله، كل عام وحضراتكم بخير، كل سنة طيبين، النهارده إن شاء الله أبو زين هيقدم لنا عروض على مكان حاجات بقى برندات، حاجات عالية جدا، مكن بن يا جماعة معروف طبعاً، ملعب التعريف، مكانين دايوه، حاجات ما شاء الله يعني تحف تحف تحف بسم الله ما شاء الله، زاد إن أبو زين هيبقى يعمل لنا عروض على عيدان، وهيعمل تيست على عيدان برضه نفس الموضوع، وإن شاء الله هناخد جولة في المعرض، تفضل أبو زين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل اخواتنا وحبايبنا ومتابعينا من كل مكان. النهارده إن شاء الله هنعرض لكم المكان بتاع البحر. مكن التسقيط ومكن الجيجنج والبوبر، مكن يشتغل معاك كل حاجة، يشتغل معاك على التقايل. عندك الهيبوشيتا المكان ديت من مقاس موجود منها 4000، موجود 4000. 4000، المكن ده يا جماعة شغل عالي جدا جدا جدا. هنا على بيل العمود نفسه على بيل. الماكن ده للجيجن المكن ده عالي عالي عالي بسم الله ما لو هنا في الكاميرا دي بليل. دي جلبه نحاس ده مكن عالي ال 4000 ديت شغلها تشتغل لايت جيجن تشتغل معاك لايت 100 100 ديت ميس المكنه دي المكنه دي انه ميه شغال معاك انه ميه اهي 4000 عامله 700 جنيه المكن دوت له هدايا في المعرض هدايا داخل المعرض تمام؟ المكنة دي سعرها 700 جنيه وهديتها موجودة. 700 جنيه ل 4000، المكن ده مع ضمان سنة، مكن محترم والمكنة بقول لك ضمان سنة ضمان محلي. يعني مش لما تجيلي يعني بالمكنة اقول لك خدها وروح الشركة اللحظة. منك ليهم والكلام ده، لا المكنة ضمان معايا أنا، ضمان محلي. المكنة دي معدن، جراها معدن يا جماعة. خرجوا مع على المكنة كده مع مواليد شحطها جوه المكنة دي غنية مان. عن التعريف، مش محتاج اللي الواحد يقول عليها حلوة. مع ناس كتير وناس كتير شغالة بيها في البحر. مكنة محترمة الأربع تلاف يا جماعة اللفة بتلف اللفة الواحدة خمسة واثنين من الخيط خمس مرات واتنين من عشر عندنا البيل ستة زائد واحد دي سبعة بيل يا جماعة عندنا الماكس دراج بتاع الحجم ده اللي هو الأربع تلاف ستة كيلو ونص اه إيه يعني عندنا مثلا تشيل الخيط زيرو تمانية وعشرين وستين متر واحد وتلاتين متر يعني إحنا مش هنحط عليها خيط كتير مش هتحط عليها قصدي سمك كتير لان دي بتشتغل ايه لايت جيجن معاك حلو جدا المكنه دي بقى التسع تلات دي التسعه بقى الوحش اللي هي اللي انا اللي انا شغال بيها جيجن حاجه بسم الله ما شاء الله يعني الله اكبر المكنه معموله لشغل لشغل العافيه صح هي نفس النظام يا جماعه هنا دي الحاز جلبه الحاز الموضوع ده ما تلاقوش في اي مكنه عادي ومكنه معدن بالكامل بليه للحله الحله بليه شغال بقى تكون جوه عامله ازاي هنا كمان معمولة مجرى للبيليا اهي واضحه ان شاء الله ده يا جماعه المكن ده ما شاء الله عالي جدا دي موديلات الهيبوشيتا في منه 6000 و7000 و8000 و9000 وفي اكتر من موديل احنا هنعرض لكم من الموديل مكانتين 2 بس من كل موديل عشان ما نطولش عليكم برده تمام يا عم تمام عشان في حاجات ثانيه وفي شغل ثاني كتير هعمل لكم على السريع كده بألف 1375 خمسة وسبعين تمام. التسعة بألف 1375 خمسة وسبعين دي بتلم الخيط يا جماعة أربعة وتسعة من عم تلم الخيط خمس مرات في لفة الدراع الواحد. عندنا الماكس البلي ستة زائد واحد سبعة بليا. عندنا الماكس دراج تمانية كيلو الوزن بتاعها سبعمائة جرام بتشيل خيط أربعين 500 متر خمسة واربعين متر فمسوين زي ما زين المكنه الهديه بتاعتها موجوده في المحل البن الامريكي البن الامريكي 5000 ايه ب1000 جنيه البن ب جنيه يا جماعه 5000 جنيه بن امريكي 5000 كويس والله يا جماعه يا جماعه بن امريكي ان شاء الله 1000 جنيه ودي معاها <تصفيق> دي ولا كله معاها هدايا يا عم كله ولي. معها دا يا. المكن ده دا دا كله معاها هدايا 8000 البن الامريكي الوحش بقى دي تسقيط وججن وتشتغل بيها حي وتستعمل بيها كل حاجه اهي اتفرج على الجمال بتاع المكنه عامله 1200 جنيه 1200 جنيه المختومه اهي تمام دي ألف 1200 جنيه يا جماعه جنيه 1200 جنيه البين الامريكي ب 8000 جيجنج تسقيط تشويح بوبق بتشتغل معاك كل حاجه اي تشتغل معاك على اي سمك تقايل تمام الله يبارك لك بزين. هنا يا جماعه ناقص الخيط بتشيل من 50 دي 475 من 80 345 متر مكنه عاليه يا جماعه هنا عندنا لفه الخيط يا جماعه 5.3 تلم الخيط 5 مرات و3 من 10 لفتك لوحدي في حد طب ما يعرفش موضوع يعني تلم الخيط يعني مثلا وانا بلف كده ادي اللفه اهو لغايه ما ارجع تاني لنقطه البدايه لمت الخيط خمس مرات وثلاثه من عشر دي معنى معنى لمت الخيط يا جماعه اللي انا بقولها كده الموديل ده ابو زين كمان يا عم موديل ده موديل 6000 موديل ثاني 6000 فينا امريكي بابا ان شاء الله ان شاء الله دي حاجه طبعا عامله 1700 جنيه ما شاء الله أهي كل بيانات حاجة عالية يا جماعة هات البيانات الناحية التانية أبو زين على أبو زين بيسر أقول لكم برضه تشيط فيت قد إيه؟ هنا ال 38 305 46 210 48 طيب ده بالنسبة للبريد للنايلون. طب البريت 15 335 20 230 25 210 كده لا بدل ده ده النايلون والثاني البريت دي كده يا جماعه المكنه اهي حاجه عاليه طب لفه الخيط عندنا هنا خمسه وستة من تلف الخيط في اللفه الواحده خمسه وستة من خمس مرات سته من 10. سريعه جدا صدى الحمواليد وده الوحش بقى بتاعنا دي, بتاع دي, دي, بتاع دي, دي, دي بقى الوحش دي, دي تاعه البن. البن بوكس فايف بوكس فايف حاجة عالية يا جماعة ان شاء الله دي بني يا جماعة على الخيط ما هو حفظ البن فاشة حاجة عالية ان شاء الله فينة تلف خمسة وستة من عشر لفة بتاعتها خمسة وستة ومعاشرة هي عاملة 3200 الاسبين فيشر والبن عاملة ثلاثة متين بتاعها ستة ونص ستة <تصفيق> ونص ونص اللي هو الحجم العاد لأ ستة ونص حجمها كويس حجمها كبير وبعدين الحجم ده هو المناسب معنا في الجيك بالنسبة للمكن ده الايد ما هياش تقيلة المكانة بسم الله ما شاء الله يا جماعة الله اكبر عندنا قلنا كام بليا؟ ستة بيليا اللفه اللفه 5 من عشره لم الخيط 36 315 متر 38 185 متر حاجه بسم الله ما شاء الله كده انت قلت دي عليها برده ايه تمام يا عم تمام يا عم عشان ما نطولش على الناس برده فرجوا يا عم مواليد ال 7000 دي تمام دي برده من ف... من نفس نوع الهيبو دي الهيبو برده يا جماعه بس موديل تاني. تاني اه ده موديل من الهيبو اهو ب 1375 ل 7000 ده الموديل اللي هو البولكس كام 1375 1375 تمام يا عم مواليد تمام في المقاس التمانية بتاعها اهو يا عم مواليد ده الجار دي الجار بين امريكي جار دي بيننا يا جماعة جار حاجة عالية ما شاء الله طبعا حاجة مية لو معاك وحش في الميه هتجر بدون اي مجهود طبعا اللي بيجر معروف طبعا مكنه الجر بيعكل معاك وبيبقى زيت لا دي وحشه ان شاء الله. دي بتشيل من صيد 200 يعني دي اللي بي 140 متر 65 دي اللي بي 865 شاء الله بتشيل صيد كميه كبيره جدا مكان عاليه الله يا جماعه عاليه البن غني عن التعريف عن التعريف اظن اللي الناس بحالة <تصفيق> عارفاه <و برمين>. تمام <تصفيق> وفي بقى الهيبو شيتا اهي 640 <تصفيق> الهيبو ده مقاسها سعرها 1150 سعرها 1150 ومعاها برضه هديه ومعاها ضمان سنة ومعاها ضمان سنة ضمن ضمان سنة ضمان المعرض يا جماعة هديه وضمان سنة ما هوا ما سريعة سريعة جدا إيه في بقى إيه يا إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه و إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه و تحفه اللايت دي تشتغل مية مية وسعرها كويس ان اكون جدا ان اكون مستحيل ان اكون 600 جنيه. ال مستحيل ان اكون جنيه ان اكون ما ان اكون مستحيل ان اللي مستحيل اللي عايز مكانة مكان محترم دي يا جماعة ستة زائد واحد. إن عندنا لفة لفه الخيط خمسة فاصل اثنين من عشر دم تسير خمس مرات. من عشرة. اثنين من عشرة. حتى بتاعته ما لا بلي. ما شاء الله. ما شاء الله يوفقك يا كيلو ونص. الحل على بلي. الحل على بلي. الحل على بلي ليه؟ الحل على بلي علشان خاطر الدوام بتاعك. لو ضربت سمكة كبيرة مهما مهما تصرخ على المكنة مهما تصرخ على المكنة الحلة وزنها 340 جرام الوزن بتاعها الوزن بتاع, بتاع المكنة اللي مكتوب على العلبة البيانجرو. كمان 340 جرام حاجة كبيرة جدا عشان صرخة السمكة البليه ديت عشان صو... الصرخة بتاعت السمكة مكن بسم الله ما شاء الله مكن يحترم بصراحة طيب الماس 8 8 بقى هو 8, 8 8000 بكام على مواليد 775 جنيه يا بلاش والله 8 انت قلت الست الاربعه بكام؟ الاربعه ب 600 ب 600 دي يا جماعه الثمانيه ب 775 جنيه حاجه محترمه جدا كان في منها في منها الخمسه والسته والسته ب 675 جنيه 675 جنيه لا دي المكنه دي حكايه المكنه بسم الله ما شاء الله مكنه محترمه جدا 775 جنيه مكنه جيكس مكنه محترمه لا جميلة جدا. الميكسل والدايوه والبا ميكس الميكسل عم محمد شوف لي سعر ديتك كلمنا كم في الطبق. ايه؟ اه الـ الـ الـ المكن, المكن الاخراني اه ثمان شوف لي سعرها كيف تاكد منها انا, أنا مش متاكد ان ده سعرها لان المكنه دي اعلى من كده بكثير. عم محمد سيبك من العلبه الدفتر عندك على الـ المكنة دي والمية يا ابو زين؟ ميكس تمام دوت الـ إن دي كده يا جماعة تشتغل المكن دوت مكن جيجنج مقلوب بيشتغل على بوس مقلوب في ناس كتير غاوية وناس كتير بتحبه وبتحب تشتغل بيه ده بيشتغل على بوس مقلوب دي ميكسل عاملة 5200 ما شاء الله ميكسل عاملة 5200 دي 5200 يا جماعة تمام بياناتها دي بانكس دي بانكس عامله 2000 ونص مظبوط يا شباب اهي عامله الفين ونص دايوه 8 دي سعرها مظبوط يا جماعه انا مش مصدق والله دلوقتي حتى وزين بيقول لي ده السعر ده اتغلطت فيه ولا حاجه ده هو سعر مظبوط 175 جنيه 8000 الدايوه ب 5000 جنيه المكنه الدايوه خمس 5000 جنيه. بص بقى امواليه خيوط <تصفيق> طيب خيوط حاجات تمام. في دايوه اربعه فتله و فتله. 300 متر. اربعه فتله و فتله. طبعا. حاجه جماعة حاجة, دايوة حاجة, حاجه محترمه. وهي سعرها برضو يعتبر على قد الايد بالنسبه للبرندات وبالنسبه للبرندات اللي موجوده اللي بتوصل ل1000 و جنيه. البقره دي الاربعه فتله ب 285 جنيه والثمانيه فتله ب 495 جنيه وموجود تشكيله كبيره قوي للبرندات. في البريد ده وده. 300 متر ب وخمسة وب 200. 300 متر كل عشرة متر لون ب وخمسة وب ال8 فتله 200 وال4 فتله ب105 يا 35 جنيه برضو وفي عن مواليد بتاع الكاستنج اه متر وال وخمسين متر بتاع كاستنج برضو حاجه محترمه مقاس 8 فتله الاثنين 8 فتله تمام الاثنين 8 فتله ال150 متر ب وعشرة ال متر ب جنيه وفي مداوي جار جت وفي مداوي كبيره في البوسه ديت مفيش منها كتير في منها بتاع ست بوسات بس ب 100 وكام دعم ونيت؟ 190 190 ما يجي ست بوسات ده 185 جنيه. نحسبهم لهم 185 جنيه بوسه 3 متر كان جون محترم قوي معايا اختها من الرساله القديمه والله يعني بشمها بتاعت حجي بقى. هو فيش منها كتير في منها بتاعت ست بوسات بس هنجيب منها كميه كبيره ان شاء الله وهنظبط لكم سعرها بدل 250 و 260 ما هي بتتباع ديت ب 185 جنيه <تصفيق> تمام؟ دي. دي البوصه ديت بتلاقي دي تلعف... اه البوصه ديت بتطول من تحت من هنا تمام؟ لو انت عايز ايه المقبض يبقى طويل تمام. عايز تلمه شويه بتتلم يعني. لو انت هتشتغل تسقيط في اسكندريه ولا حاجه في الماكس بيحتاجوا بوص طويل اه لا جاكت يا جماعه موجود منه اربع مقاسات لازم جاكت طبعا الحمايه للاولاد لو طالع مصيف طالع صيص طالع اي حاجه ومقلق ولا حاجه عليه ده جاكت موجود اربع مقاسات اول طالع اللي مابتعرفش تعوم وخايف بتطلع في مركب ها زي محمد كده اه بيد سوا الماس الاولاني يا جماعه ب 65 جنيه الماس الثاني 85 جنيه والمال ده ب 95 في مقاس اكبر نوعات ده الماس الكبير 110 في الماس الوسط انا قلت عليه 85 ده اللي هو 85 جنيه يبقى كده عندنا 65 85, 85 95 و110 اربع ماركات في درجه الشمسيه قلنا في 17 ونص الاثنين ب 35 جنيه تمام الناس برده اللي غاوية مكان محترم ومكان برندات وعلى قد الايد وسعبه كويس البيونير البيونير الماجستيك مكان ال5000 بتاعتها ب360 جنيه البيونير منزلينه برده في فيديو قبل كده نازل الفيديو المفروض الفيديو بقت معانا البيونير مكانه محترمه وسعرها محترم 360 جنيه ده اعلى مدل فيهم. تانية أقل فيها من دول فيهم فيهم دول الثانيه اقل كتير تمام يبقى يا عندك يا عم وليد 4.5 و5 متر أربعة واربعة ونصف وخمس. 4 و 4.5 و 5 تمام ال متر اهي تمام الكستويت بتاعهم من 80 ل 150 تمام بص محترمه بص صل تخينه على محترمه ما شاء الله ما شاء الله 4 متر امسك كده مفتاح. 4 و4 و5 عموال بوس التشويح محترمه. تشويح. ما شاء الله. 4 و4 و5 متر يا عموال. ثلاث مقاسات تمام. السعر 250 270 290. تمام ما شاء الله. 5 متر عشان ناس كتير كانت بتسال على بوس 5 متر يكون خير للتشويح. تمام. تمام عموالات الخدسه دي الاربعه ونص ايه؟ تمام. 5 متر يا جماعه الصلابه 8 تمام. محترمه وقفله سيارة البص مشكل اه. قفله هي مش طويله قوي. تمام. البلاطه اهي مثلا. ده 2 متر ونصف. هي, هي بنتكلم القفله. انا بتكلم على القفله بتاعتها بتاعت 80 سم. تمام. ده بوس مشكل جبناه اكتر من مره وخلص وجبناه تاني تمام جبناه اكتر من مره وخلص وجبناه تاني البوس ده المره دي سعره سعر البوس ده المره دي يا عم مواليد 80 جنيه 80 جنيه 80 جنيه البوسه ممتاز يا جماعه بوسها تحفه بوسها حكايه 2 <تصفيق> متر 70 3 متر ممكن تلاقي 330 ممكن تلاقي 4 63 قليل لو ليت بص آه قوية جدا زي ما حضراتكم شفتوا الابوذين عملوا فيه بصها بسم الله ما شاء الله ما شاء الله يا جماعه امسك كده يا مصطفى ايه يا عم وليد 80 جنيه بصي عامله خمسه بصي دي تشويح تشتغل بيها بقى ترميها في الرمل الرمل ياكل فيها ولا بص بص 80 جنيه هتاخدها تشتغل بيها دي تشتغل معاك تشويح وبوسه محترمه قويه هو الفينش بتاعها على قد تمام بس الخامه بتاعه معاك مسوغه معاك مسوغه ميه مش بوسه تمام, تمام. البوسه دي صعبه تتكسر من اي حد بوس محترم قوي هو التفنيش بتاعه على قده وكده كده الصياد البوسه 3 4 طلعات معاه وهي بتبقى ايه احنا مش هنقول مستعمل لانه ما استعملش البوس ده تمام ب 80 جنيه البوسه يا عم تمام اهو واحده بس اهي مش 2 و3 اهي ب 80 جنيه ما شاء الله ماشي يا عم تمام يا باشا البوسه 3 متر 45 2 متر 10 لثلاثة متر يا عم مواليد البوش الكاستل 2 لغايه 3 متر بص يا عم بيانات البوسه الاول اهف دي دام ثانيه واحده كده نجيب البيانات دام اثنين متر عشرة حاجه كويسه يا جماعه موديلاتها يا عم مواليد اه بالوانها 2 متر 10، 2 متر 40، 2 متر 70، 3 متر 30 تمام. جنيه 40 جنيه 50 جنيه 65 جنيه اللي دخلت 3 متر ب 65 جنيه تمام اللهم صل على النبي ده هو أصمت. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله 3 كيلو 55 جرام ما شاء الله 3 كيلو يا جماعة 3 كيلو 55 جرام ب 30 جنيه يا عم وليد 30 جنيه ما شاء الله 2 متر 10 يا جماعة معالق معالق وفي منها كتير أكتر ألوان تانية أكتر من كده كمان أي معلقة بجنيه عرض أسبوع أي معلقة بجنيه أي. من دول يا عم مواليد. فيهم حاجات جماعة. انت ما تلاقيهاش ب 100 جنيه. جنيه يا جماعة. معلقة زي دي. ما شاء الله. بجنيه يا جماعة. بجنيه يا جماعة. أي معلقة عم وليد عرضها بأسبوع بجنيه. ما شاء الله. <تصفيق> اه دي اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه جنيه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه بوصه 4 متر ونص عامله زي الامين سوبر ستار بالظبط انتر 4 متر ونص اه بوصه محترمه بين البنين ولا رقعه ولا جبره خفيفه تشتغل فيله للمستخدم برده اللي هم ايه مبتدئين بص الفيله ما بيستحملهمش او ما بيجيش معاهم بمعنى اصح البوصه دي تقبله ان شاء الله 115 جنيه يا عم 115. 115 جنيه بص اربع عدات كرباط اهي محترم ما شاء الله 115 جنيه جماعه بص محترمه جدا والبريدات اهي لابزين ايه جماعه 105 في حاجات تحت ب35 ايه جنيه بكره 100 35 جنيه اي بقى خمسة. 25 35 هنا دي كده بمية وخمسة اللي فوق دي كده بميتين تمانية فتلة ثمانية فتلة وهنا كده الأكوا مارين بخمسة وستين جنيه الأكوا مارين دي غلط على فكرة يا جماعة بعد كده مش هتلاقوها بالسعر ده تاني كل حاجة موجودة إن شاء الله في المعرض وفي إنتظاركم معلش إحنا طولنا عليكم جامد جدا احنا اسفين بس كان علينا كنا عايزين لكم كل حاجه في حاجات كتير جدا متعرضتش طبعا احنا بس عرضنا البرندات حاليا وان شاء الله فيديوهات باذن الله وفي شغل تاني جاي ان شاء الله ربنا يسر الحال ومعاكم علي طول والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته